اور شب کا جو ہے وہ آج کے دن سے آج کی رات کے بارے میں ہے بڑا ٹائملی شبہ آ ہمارے پاس اور وہ یہ ہے کہ ایک میڈیا اسکالر کہتے ہیں کہ شبِ برات کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں نقطہ اٹھایا جی قرآن میں ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں تو کہتے ہیں نا کہ کالی رات کا ذکر نہیں تو کالی بھینس کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے جی تو آپ کالی بھینس کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں اس کے باڑے بناتے ہیں اس کا دودھ بیچتے ہیں تجارتیں کرتے دودھ پیتے ہیں پلاتے آپ کی چائے اس کے بغیر نہیں بنتی हुँ. اگر اس کالی رات کا ذکر نہیں تو کالی بھینس کا بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے تو کالی بھینس کو اتنی آپ اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ سبق آپ کو کس نے پڑھا دیا کہ قرآن میں ہوگا تو اہمیت دی جائے گی قرآن میں نہیں ہو تو اہمیت نہیں دی جائے گی یعنی آپ نے دلیل شریع صرف قرآن کو سمجھا اگر صر قرآن ہی دلیل شریع ہوتا تو نبیوں کو دنیا میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی انبیاء امبیا اکرام ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کتاب اللہ بھی آ رہی ہے اور اللہ بھی ساتھ آ رہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن اگر آ رہا ہے تو ساتھ صاحب قرآن بھی ساتھ اتر رہے ہیں تو نبی کیوں آئیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی ایک دوسری دلیل شریح بھیج رہا ہے تبھی تو اہل سنل والجماعت کا مسئلہ کہ تین چار دلائل شرعئیں ہیں قرآن حدیث اجماع امت اور قیاس شریع ان چار دلائل شریعہ میں سے کسی دلیل شریح سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے وہ شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ صرف قرآن سے دکھاؤ اگر صرف قرآن والی بات جو انہوں نے شوشا چھوڑا بظیر خوبصورت لگتا ہے کہ ماشاء یہ تو قرآن کے بڑے ماننے والے لگتے ہیں کہ قرآن سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اگر یہ بات ہے تو پھر تو ان کی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی وہ تو بھینس کا دودھ بھی نہیں پی سکیں گے بھینس کا گوشت بھی نہیں کھا سکیں گے تو ان سے پھر پوچھا جائے گا آپ بھینس کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں بھائی میں تو اس کا ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے نا چائے کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں جی چائے تو قرآن میں ذکر نہیں ہے چنے کی دال کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے تو قرآن میں تو بہت چیزوں کا ذکر نہیں ملے گا پھر تو معلوم یہ دوسری دلیل شریعہ یعنی حدیث حدیث کے اندر دیکھو حدیث میں نہیں ہے تو اجماع امت امت, امت امت نے اجماع کی جو کیا ہے مسئلے پہ وہ نہیں تو قیاس شرع شریعت کے اصول کے مطابق قیاس کرو گے اس قیاس سے مسئلہ ثابت ہوگا اور کتنے مسائل شریاں ہیں جو قیاس سے ثابت ہو رہے۔ تو پہلی مسٹیک تو ان کی یہ میڈیا اسکالر نے جو یہ قاعدہ بیان کر دی جو قرآن میں نہیں ہے لہذا اہمیت کیوں دیتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ ڈبل اسٹینڈرڈ لگتا ہے ان کا کہ جن راتوں کا قرآن میں ذکر ہے اس کو دیکھ کے یہ قرآن کو اہمیت نہیں دیتے hmm. یعنی یہ تو شب قدر شبِ کی بات ہو رہی ہے نا کہ شب برات کا جو قرآن میں ذکر نہیں ہے لہذا میں اہمیت کیوں دیتے ہیں شب معراج کا تو ذکر قرآن میں ہے شب شب اسرا لہل و کا تو قرآن میں ذکر ہے hmm. اس وقت جب دیکھتے ہیں تو پھر قرآن کو اہمیت نہیں دیتے اور وہ تو اللہ نے اتنے شد و مت سے ذکر کیا سبحان اللہ زی اسرا بیا پاک وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلن رات کے مختصر وقت میں من المسد الحرام الاقصا مسجد حرام سے مسجد اقسا تک اللہ زی بارکنا ہو جس کے ارد گرد وہاں نے برکتیں برکتیں نازل کر رکھی ہیں للو مِنْ آیاتینا تاکہ ہم اس بندے کو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عظیم و شان اپنی انشانیت دکھائیں ان نحو حس سبی بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے خوب سننے والا دیکھنے والا ہے اب آئے قرانی میں کتنا واضح طور پر اس رات کا ذکر کیا یہ لے لو تو اسرا کی رات کا ہے شب معاج ہیں اور سورت جو نجم کے اندر دنا فت اللہ فقانہ کعب او ادنا بندہ اللہ کے قریب ہوا اتنا قریب ہوا کہ دو تیر کمان کا فاصلہ رہ گیا میں کا ذکر کیا کہ آسمانوں پہ یہ قربت ہے بندے خدا کی ہے اور وہاں یہ دیداری لائی ہو رہا ہے تو قرآن جن راتوں کا اہمیت دیتا ہے تو اس کو دیکھ کے آپ قرآن کو اہمیت نہیں دیتے وہاں ٹیچریں نکالتے ہیں کہ جی نہیں نہیں اس کی یہ مراد ہے وہ مراد تو پہلے آپ اپنے کسی ٹکانے پہ ہوں آپ اپنا ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ہٹا کے ایک اسٹینڈرڈ قائم کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا نا اب بقول آپ کے شب برات کا قرآن میں ذکر نہیں لہٰذا میں اہمیت نہیں دیتے تو شب اسرو میں کا تو ذکر ہے اس کو تو پہلے اہمیت دے لیں آپ ایک بات دوسری بات یہ تو آپ کا زیوم ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے لہذا میں اہمیت کیوں دیتے ہیں اصل میں بات یہ کہ اس میں شک نہیں اس بارے میں جو کابر مفسرین کے دونوں طرح کے اقوال ہیں کیونکہ قرآن کریم میں دو جگہ پر ذکر کیا ایک تو سورج دخان کے اندر فرمایا انا انزل فی لت المبارکہ بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا یہ کہا اور دوسری جگہ سور قدر میں فرمایا انا انزل فی لت القدر وہاں لہلۃ القدر میں نازل فرمایا تو یہاں پر جو ہے وہ جمہور مفسرین جو اکثر مفسرین بے شک یہ کہتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لہلۃ القدر ہے لہل قدر ہے اور لیلت القدر رمضان میں آتی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ شہر رمضان اللہ انزل فی القرآن جی. کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جی. اور وہاں کہہ دیئے ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلت القدر میں تو معلوم ہے رمضان کے درج و رات آری ہے لیلت القدر وہ مراد ہے اس میں قرآن نازل کیا ٹھیک ہے تو یہ جمہور فسر بے یہ کہتے ہیں کہ انا انض اللہ لہل المبارکہ جو کہ ہم نے برکت والی رات میں قرآن نازل کیا تو وہ برکت رات تو لہلۃ القدر ہے اور لہلۃ القدر رمضان میں آ رہی ہے لہٰذا ان دونوں جگہ پہ لہلۃ القدر مراد ہے شب برات کا ذکر نہیں ہے جی ٹھیک لیکن ایک بہت بڑے مفسر رئیس المفسرین جو مفسرین کی بھی استاد امام اکرمہ رحیم اللہ تعالیٰ علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے در مصور میں پوری صنعت کے ساتھ یہ ذکر فرمایا وہ امام اکرما بہت بڑے آدمی ہیں انہوں نے فرمایا کہ انّا ان ضل اللہ فی لت المبارکہ جو ہے نا اس سے مراد للت البرات ہے یعنی شب برات مراد ہے اچھا اور انض اللہؤ فی لت القدر میں للت القدر مراد ہے انہوں نے یہ بات کہی ابھی اتنا بڑا آدمی بغیر دلیل اور بغیر بنیاد کے تو بات نہیں کرتا انہوں نے یہ بات کہی بے شک وہ جمہور کا کال کچھ اور ہے لیکن بہرل وہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی یہ لیلہ مبارکہ للہۃ البرات ہے شب برات مراد ہے ٹھیک ہے نا کیوں اس لیے کہ یہاں پر کیا فرمایا کہ لیلہ مبارکہ برکت والی رات میں نازل کیا اور فیا یفرقو فرقو منکلی امرین حکیم کہ اس رات کے اندر جو ہے ہر حکمت والا کام جو ہے وہ بکھیر دیا جاتا ہے تقسیم کیا جاتا ہے یعنی فرشتوں کو تقسیم کیا جاتا ہے ٹھیک اب یہاں اب اصل میں کرینے دیکھیں اسکال کو ویسے کرینے دیکھنے کا بہت شوق ہے تو یہاں قرینہ دیکھیں قرینے ایسے اختیار کیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ امام اکرما کی بات میں جان ہے وزن ہے بے وزن بات نہیں ہے دیکھو سرد سر قدر جو ہے یہ پچیسویں نمبر پر نازل ہوئی نظول کے وقت بھی اس کا پچیسواں نمبر 25 فائیو جی میں نمبر پہ نازل ہوئی اور اس میں اللہ تبارک وطالعہ تفصیل سے بیان کر دیا اناض اللہ فی لت القد ہم نے اس قرآن کو لہلۃۃ القدر میں اتارا وماد را کا ما لت القد تو یہ کیا معلوم کہ لہلت القدر کیا ہے اور ایمفسائز کر رہے ہیں لہلت القدر خیر من الفشار لہلت القدر جو ہے یہ ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے ہم؟ یہ صاف صاف بتا رہے ہیں اس رات میں کیا ہوتا ہے تنزل الملاقۃ بروح فیحہ بےضربیم کے نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح المین یعنی جب اسرات والسلام ہیں اللہ کے جو ہے وہ احکامات ایزن کے ساتھ اور ہر امر اور تدبی حکم کو لے کر اب دیکھو اس کے اندر پوری ڈیٹیل سے بیان کر دیا کہ یہ رات لہ لو قدر ہے اور وہاں نزول ملائیکا ہوتا ہے اور یہ صورت جو ہے یہ چونسٹھویں نمبر پہ نازل ہوئی سکسٹی چو سٹھوے نمبر پچیس کے بعد چو سٹھوے نمبر پہ یہ نازل ہوئی اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں اور اس کے اندر جائے آگے فرمائے فی یہ رات کیسی ہے فیہ یوفرک من کل عمری حکیم فرمائے کہ یہ رات اس رات کے اندر کیا کیا جاتا ہے اس کے اندر وہ حکمت والی جو فرشتے لے کے اترے تھے لیلو قدر میں کہا جو اترتے ہیں وہ حکمت والے جو امور تھے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں فرشتوں میں یو فرقو بکھیرے جاتے ہیں تقسیم کیے جاتے ہیں تو یہاں دیکھو آپ کو دو عنوان ملے ایک وہ احکام الہی کی تقسیم ایک وہ احکام الہی کی تنزیل ٹھیک تو دیکھو ظاہر ہے کہ جب کسی حکم نامے کو بادشاہ نے نافذ کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کے لکھوا کے مور لگا کے وزیر کے حوالے کرتا ہے نا اب وزیر اپنے کرندوں کو دیتا کریندے لے کے اب اس کو ملک میں نافذ کرتے ہیں تو پہلے وہ چیز تیار کی جاتی ہے لکھی جاتی ہے مور کی جاتی ہے فیصلہ کیا جاتا ہے اب آگے نازل کیا جاتا ہے نا سیدھا ڈائریکٹ تو نہیں کیا جاتا اب اللہ اصل میں یہ ترتیب بتا رہا ہے کہ یہ انا فی فیل تو مبارک یہ برکت والی جو رہتا ہے نا اس میں وہ جو احکام الہی دنیا کے اندر جو سال بھر ہونے ہیں وہ ان کو تیار کر کے لکھ کے وہ تقسیم کر دیے گئے فرشتوں میں لو بھائی یہ اقامات فرا فلاں کے یہ اتنا یہ اس سال مرے گا یہ جیے گا یہ مرے گا یہ جیے گا یہ یہ حج کرے گا یہ اتنے نیک مال کرے گا اور اس کا اتنا رزق اتارا جائے گا ساری ترتیب پورے سال کی بنا کے وہ وہ سارے حوالے کر دی جاتے فیصلے فیصلے جو حوالے کر دی جاتے ہیں تو لہلت القد بھی آتی ہے تو وہاں تنزیل ہو رہی ہے تنز اتر رہی وہ فرشتے کوئی فرشتے اتر کے وہ تدبیر کر دیتے ہیں تو یہ تو بالکل درایت اور عقل و دانش بھی کہتی کتنی ترتیب کے ساتھ قرآن نے یہ بات بیان کر دی ایک جگہ تقسیم ہو رہی ہے فیصلوں کی اور ایک جگہ اس کی تنزیل ہو رہی ہے نازل کر دیے تو دونوں میں کوئی آپس میں اتضاد نہیں ہے لہٰذا لیلہ مبارکہ سے مراد لہلۃ البرات ہی ہے شب برات ہے کہ جس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و یہ فیصلے کرتے ہیں کیونکہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم یہ نازل ہونے سے مراد یہ زمین پہ نازل ہونا نہیں ہے قرآن کا قدر قرآن کو ہم نازل کیا تو وہ دیکھو نزول دو طرح کا ہے قرآن کا ایک نزول واقعی ہے ایک نزول تدریجی ہے تدریجی نزول کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقفے وقفے سے اپنی ضرور کے مذہب اترتا رہا وہ تو تیئیس سال میں ٹوینٹی تھری ایئر میں رسول رسول پر اترا یہ نزول تدریجی ہے ٹھیک ایک نزول واقعی ہے اکٹھا ایک دم لوہے محفوظ سے اتارا اکٹھا پورا اس کو کہتے ہیں نزول واقع یہ اس رات کے اندر اترا ہے ٹھیک لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا تھا وہاں سے اللہ تبارک و نے جو ہے وہ یکدم جو آسمان دنیا یہ دنیا کا آسمان نظر آتا ہے یہاں بیت المامور وہاں بھی ایک کابہ ہے جو دنیا کے کعبہ کے بالکل محاذات میں ہے وہ کعبہ اس کعبہ کی چھت کے اوپر اتارا وہاں سے لکھوا کے وہاں اتار دیا تو یہ دفتن واحدہ ایک ہی دن میں سارا اترا اس کو نضول واقعی کہتے ہیں اب نضول واقعی جب ہوتا ہے ہوا یا ہوتا ہے دنیا میں کوئی بھی تو اس کے دو پروسیس ہوتے ہیں ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہمیں کرنا ہے اور ایک وہ کر دیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا اب پہلے لہلۃ البرأۃ کے اندر شب برات میں یہ فیصلہ ہوا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا اناض اللہ فی لبارکہ ہم نے نازل کیا لیلہ مبارکہ مبارک میں قرآن کو کیا مطلب ہم نے اس کے نزل کا فیصلہ کر دیا اس رات میں فیصلہ طے ہوا کہ قرآن کو جو ہے اس رات کے اندر اتارا جائے گا یا ابھی اب بھی جو رمضان آ رہا ہے مثلا تو رمضان جو آ رہا ہے اس رمضان کی لہل و قدر میں اتار دیا جائے گا یہ فیصلہ شب برات میں ہو اس وقت تو فیصلہ ہو گیا فیصلہ ہونے کے بعد اس سال میں اس کے بعد جب رمضان آیا رمضان کی لہل و قدر آئی اس پہ پورا کا پورا اتار دیا گیا تو گویا کہ گویا کہ وہ جو ہے اس کی تجویز پہلے ہو گئی فیصلہ تیار ہو گیا اور نفاذ لہل قدر میں ہو گیا تو دو حصے بن گئے نزول واقعی کے کہ الشب برات کے اندر فیصلہ ہوا کہ قرآن کو اتاریں گے ہم لہل قدر میں اور لہل قدر میں اتار دیا تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ میں نے بتایا نا کہ پہلے تو فیصلہ تیار ہوتا ہے نافذ کرنے کے لیے اس کے بعد نافذ ہوتا ہے تو یہ ہوا تو لہلت البرات جی شب برات جی اس میں فیصلہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر دیا کہ قرآن کریم کو آنے والے رمضان کی لہل القدر میں ہم اتاریں گے آسمانی دنیا پہ اور جب وہ لہل قدر آئی تو اس کو اتار دیا تو لہٰذا دونوں جگہ یہ کہنا درست ہوا کہ ان فی للت القدر ہم نے لہل قدر میں اتارا اور ادھر کہہ دی ان فی لیل المبارکہ ہم نے للہ مبارکہ میں اتارا اس اتارے سے مراد کیا ہے متارے اتارنے کا فیصلہ کیا کیونکہ عربی کے کا مزاج یہ عربی کا جو چیز بالکل قریب ہونے والی ہو اس کو ماضی کے سیکھے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے کہ گویا کہ ڈن ہے ہو گئی جیسے دنیا میں نہیں کہتے آج ٹھیک ہے یہ ڈیل ڈن ہوگئی حالانکہ ڈیل ڈن نہیں ہوئی ڈن تو پاس کا سیگا یوز کر رہے ہیں ابھی تو آگے پروسیز ہونا ہے نا بالکل تو ڈیل ڈن تو جو بالکل کنفرم ہو جائے تو اس کو ڈیل ڈن بولتے ہیں ایسی اللہ نے یہاں پہ ماضی کا جو سیگا استعمال کیا نا ان ہم نے اتارا قرآن کریم کو لیلہ مبارکہ میں اس کا مطلب ہے کہ ڈیل ڈن ہم نے فیصلہ کر دیا کہ لیلو برات میں کہ قرآن کریم جو ہے لے قدر کے اندر اتارا جائے گا تو دونوں میں کوئی تعداد نہیں لہٰذا امام اکرما کا یہ کہنا کہ لیلہ موارکہ سے شب براد مراد ہے جس میں تقسیم امور ہو رہے ہیں تو بالکل کامن سینس ہے اور بالکل درست ہے اور اس کی تائید حدیثوں سے مل رہی ہے اور ایک دو حدیث نہیں سترہ صحابہ سیونٹین صحابہ سے حدیثیں منقول ہیں اور جس کے اندر صحیح حدیثے بھی ہیں جس میں حسن بھی ہیں حسن لغیری بھی ہیں یعنی یہ ضعیف احادیثوں کا تومد لگا کے لوگ دھوکہ دیتے ہیں بس ضعیف احادیثوں کا تو اصول یہ ہے کہ اپ نے جس اصول پر ان کو ضعیف کا ہے اسی اصول حدیث میں یہ بھی اصول ہے کہ اگر تعدد طرق و سندیں کہیں ہوں تو ضعیف جو ہوتی ہے وہ حسن لغیری بن جاتی ہے تو جو حدیثیں صحیح بھی ہوں حسن لذاتی بھی ہوں حسن لغیری بھی ہوں اور 17 صحابہ سے منقول ہوں وہ ان احادیثوں کے ساتھ اکرما کی جو تفسیر ہے اس کی تایید بھی ہو رہی ہے تو قرآن سے شب برات ثابت ہو رہی ہے آپ اپنے نظام میں سمجھو کہ قرآن میں شب برات کا ذکر نہیں ہے کیسے ذکر نہیں ہے انزل فی لے تو مبارکہ لہٰذا اس لیے امام و اکرما نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا اس سے براد شب برات ہے شب برات اور شب برات جس کے اندر اللہ تبارک وطالیہ جو برات بری کرنے کو کہتے ہیں اس رات میں اللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ جہنم سے بندوں کو بری کرتے ہیں یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں جیسے مغرب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں اجلال فرماتے اور جھانکتے ہیں پوری دنیا کو جھانکتے فرمایا ففر الجم ہی خلقی ساری مخلوق کی بخش کر دیتے ہیں سب کی بخش کرتے کر المشرقین لی لیکن مشرق کی بخشش نہیں ہوتی اوقات النفسرین کسی کو حق قتل کرنے والی کی بخش نہیں ہوتی مشاہن یا جو کینا کینا رکھنے والے کی بخش نہیں ہوتی یہ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے سب کی بخشش کر دی اس رات کے اندر یہ وہ برات کی رات تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا قبیلہ جس قبیلے کے کتنے مویشی ہیں ان مویشیوں کے بالوں کی مقدار آج کی رات اللہ بخشش کرتے ہیں یہ وہ رات اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت منقول ہے فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو اس کے روزے کی فضیلت ہے اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام سے جو ہے متعدد ترک کے ساتھ یہ اس کی حدیث آتی ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ کہ جو یہ قرآن حدیث قرآن حدیث کے دعوے کرتے ہیں اور جو عام جمہور امت کے موقف کا انکار کرتے ہیں وہ علامہ الدین البانی ان کے ہاں بہت بڑے محدث ہیں علامہ ناصر الدین البانی جو ہے انہوں نے بھی جو ان کے امام ہیں انہوں نے بھی مان لیا کہ شب برات کی جو حدیثیں ہیں وہ تو درجہ صحیح تک بھی پہنچی ہوئی ہیں بہت سی اس میں صحیح ہیں بہت سی حسن ہے تو جب آپ کے ابا جی مان رہے ہیں بھائی آپ کو ماننے میں اب کیا ہے اب ایسے موقع پہ ابا جی سے کان کتراتے ہیں ایسا نہیں اب آپ انصاف کریں جب ہر جگہ ان کو لاتے تو پھر آپ یہاں بھی مانیں چپ کر کے کہیں اور پھر دوسری بات یہ کہتا ہے اور شب برات بی ہے بی ہے جب آپ ہر دلیل قرآن حدیث سے لیتے ہیں تو پھر قرآن حدیث سے ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ کہاں کسی نبی نبی نے کس حدیث میں کہہ دیا کہ شب ورات بدت ہے <تصفيق> یا کس آبی نے آپ کو کہہ دیا کہ شب بھی دت ہے تو آپ بھی اپنے اس قول پہ کوئی قرآن حدیث سے دلیل پیش کریں نا آپ اپنی عقل استعمال نہ کریں یا پھر ٹھیک ہے نا تو کہنے کا مقصد یہ بڑی با برکت رات ہے حضم سمج... اور جب پھر دیکھو وہ عنوان دیکھو کیسے وہاں لیلہ مبارکہ کہا اس کو برکت والی رات اس میں کہنے میں راز ہے کہ برکت والی رات اس لیے کہا کہ دیکھو یہ رات کے اندر ایسا بہترین فیصلہ ہوا ہے نزول قرآن کا یہ اس کی برکت کی علامت ہے کہ اس کی برکات اب تم دیکھو گے کہ لہ لو تو قدر میں قرآن نازل بھی ہو جائے گا سبحان اللہ تو برکت کا عنوانو قدر کے لیے برکت کا عنوان استعمال نہیں کیا وہاں تو قدر کا قدر و منزل کے فیصلے ہوں گے وہاں تو تمہاری تمہیں قرآن مل گیا وہاں تو تمہاری منزل قدر بڑھ گئی برکتیں تو اب پیچھے سے ہی تو گویا کہ دیکھو برکت کا عنوان اختیار کر کے بھی اشارہ کر دیا کہ شب براد مراد ہے کہ جس کے اندر یہ فیصلہ ہو رہا ہے اور جب ہے کہ جب ایسے فیصلے ہوتے ہیں تب بھی فورا دیتے جی. مبارک فوراً کانگریجویشن مبارک ماشاء جی مبارک بڑا اچھا فیصلہ ہوا اب وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو یہ تو برکت کا عنوان ہے ہی شب برات کے ساتھ اس لیے یہ ماننا چاہیے اور یہ پوری درایت و دانش کے ساتھ انسان کو سوچنا چاہیے کہ قرائن ایسے استعمال کر رہا ہے قرآن کہ لیلہ مبارکہ سے مراد ہے شب برات ہے اور پھر صحیح اور حسن حدیثیں اس کی تائید کر رہی ہیں تو آپ کو انکار کی تو گنجائش ہی نہیں ہے اس لیے اس بابرکت رات سے نفع اٹھانا چاہیے یہ جو ہے امت کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے کہتے ہیں کہ بہت بڑا ایک دھوکہ ہے کہ ایسی با راتوں سے جو ہے وہ معروم کرتے ہیں دیکھو یہ تین مہینوں کے بارے میں نبی نے خود فرمایا کہ رجب شاہ راہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شابان اُشار شابان میرا مہینہ ہے و رمضان اشار امتی رمضان میری امت کا مہینہ ہے ٹھیک اور حدیث میں آتا ہے صحیح حدیثوں میں فرمایا کہ جیسے رجب آتا تھا آپ دعا کرتے اللہ بارک لنا فی رجب و شابان یا اللہ ہمارے رجب اور شابان میں برکت نازل کر دیجیے وہ بلک رمضان ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے کیا بات ہے ان تین مہینوں کی کیا خصوصیت ہے بھائی ایک کو اللہ کا مہینہ بنا دیا ایک رسول اللہ کا مہینہ بن گیا ایک امت کا باقی کسی مہینوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی ان کی بات کرنے کی وجہ کیا ہے ان کو اتنی اہمیت کیوں ہے ان مہینوں کی اہمیت راتوں کی وجہ سے کیونکہ یہ بات تو آپ مانتے ہیں کہ رمضان کی اہمیت اس کے رات لہل قدر کی وجہ سے ہے لہلو قدر کی وجہ سے رمضان کی اہمیت کے سارے مہینوں کا سردار بن گیا اب کسی شبان کو غور کریار شبان کی اہمیت کیوں آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ایک رات ہی ملے گی کہ وہ رات کی وجہ سے وہ لہلۃ البرات شب برات اس کی وجہ سے شبان کی اہمیت ہے ورنہ آپ ہمیں وجہ اہمیت بتا دیں شبان کی اہمیت کس وجہ سے پھر سوائے اس کی کام کو ماننا پڑے گا کہ شب برات اس کے اندر ہے تبھی اللہ نے اس کو اہمیت دی کہ نبی کا مہینہ قرار دیا پھر آپ رجب پہ آ جائیں کہ رجب کو اللہ کا مہینہ میں کونسی بات آپ کو شب کہتے ہیں اس کی, کی اہمیت ہے اس کو اللہ کا مہینہ میں اللہ کی طرف سفر ہوا اللہ نے اپنا مہینہ بنا دیا اور شبان جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں سے عبادت لے کے آئے تو شبان اگلا مہینہ نبی کا بنا دیا اور پھر امت کے لیے جو لے کے آئے تھے قرآن تو فرمایا کہ یہ جو ہے وہ آپ کو لیل قدر رمضان جو ہے کا مہینہ بنا دی تو لیلت القدر کی وجہ سے رمضان کی اہمیت ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا شبان اور رجب میں بھی کوئی وجہ اہمیت موجود ہے اگر ہماری اہمیت کو وجہ اہمیت نہیں مانتے آپ اپنی وجہ بتائیے پھر آپ کو ماننا پڑے گا اس میں شب بارات ہے اس وعی سے اس کی اہمیت ہے اس میں شب براج اس, اس کی اہمیت ہے اس Well. لہذا اس وجہ سے یہ دھوکے میں نہ ڈالیں امن نادان امت کو کہ اوقات ذائنہ کریں یہ قیمتی لمحات ہیں اللہ آسمان دنیا پر حدیث میں آتا ہے, آ جاتا ہے اور مغرب کے وقت سے آ جاتا ہے اور صبح صادق تک یہاں سے پکار آتی رہتی ہے حل میں مستقف ہے کہ تم میں سے بخشی مانگنے والا میں اس کو بخش دوں حل مستقل ہے کہ تم میں سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں حل میں مبت ہو ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا دے دوں اللہ قضاء اللہ قضاء حدیث میں فرائے کہ اللہ انسانوں کی ہر ضرورت کا نام لے کے پکارتے کھلی کچہ لگی ہوئی ہے آپ مغری کے بعد سے مانگنا شروع کر دیں آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا اور یہ انکار کی کوئی گنجائشی ایسی رات ہے فرائے کہ بس موٹے موٹے گناہ یہ گناہوں والے جو معروم رہے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیں ان کے گنا بھی معاف یہ تو وہ بخشش کی رات ہے کیوں اس لیے کہ اگر رمضان آ رہا ہے کہ امت تمہارا مہینہ اگے آ رہا ہے تو وہ اس مہینے میں انٹر ہونے سے پہلے اللہ ہمیں غسل توبہ کا موقع دے رہا ہے یہ غسل توبہ کا موقع ہے آج کی رات غسل توبہ کر لو شفاف ہو جاؤ اور اچھے اگر ایسے اچھے ہوئے کہ کوئی میل نہ رہا تو جیسے رمضان شروع ہوگا تو رحمت کا ادھر تم پہ چھڑک دیں گے تبھی پہلا عشر رحمت کا ہے اور اگر ذرا کچی بچ کی توبہ ہوئی کچھ محل رہا تو پہلے 10 دن کے دروہ میل اور صاف ہوگا تو دوسرے عشر میں تمہاری بخشش ہو جائے گی اگر اور ہی گندی آلودہ ہوئے تو تیسرے عشر تک جب پہنچو گے اس وقت کافی صاف ہو جاؤ گے تو عطق و منندار جانم سے بری کرنے کا پروانہ جاری کر دیں تو کتنی امدہ ترتیب عقل و درائش سے کام لیں تو پورا قرآن سمجھ میں آتا ہے سبحان اللہ حضرت کو <الحمدلہ> بہت کو بہت, بہت, بہت اللہ اللہ سبحان اللہ, اللہ Uh, i mean i don't have any words Hello. to, well, to, to you. say anything kyunki jaise aapne isko sabit kar quran aur sunnat ke rasool roshni اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اب اس میں کوئی کوششن نہیں بنتا میرے حساب سے آج کی رات موجود ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو پتا مجھ سے پوچھا لوگوں نے کیا کریں آج رات کو اللہ حکمر بالکل صحیح اس کے لیے ظاہر ہے کہ لوگوں کو میں نے فیس بک پہ لکھ بھی دیا اور اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک تو سورج دخان کی تلاوت کریں جی ہاں جیسے مغرب ہو جائے تو سور دکان کی تلاوت کریں سور دکان کی تلاوت کرنے کے بعد جو ہے وہ حسب اللہ نعم الوکیل ایک ہزار دفعہ پڑھیں ٹھیک اس کے بعد جو ہے وہ آ... یا یاقیوم برہمت کا استغیث سے ایک ہزار دفعہ پڑھیں جی اس کے بعد سلاط و تسبیح پڑھیں راتس میں پڑھیں اور پھر اب اپنی حاجتیں اللہ تبارک سے مانگیں جیسے اللہ اعلان کر رہا ہے جیسے میں نے حدیث میں بتاؤ ڈیفینیٹ اعلان بار بار ہو رہا ہے جی. اس کے مطابق آپ رات مانگتے رہے کہ اللہ سے یا اللہ بخشی کر دے یا اللہ رزق دے دے یا اللہ مسائل حل کر دے بیماریاں دور کر دے پورے آفات سماویت زمین سے محفوظ کر دے وہ مانگنا شروع کر دیں جی. اس طریقے سے یہ اپنا ساری رات پوری کریں میں صرف بہت سے لوگوں کی طرف سے اتنی سی آپ سے جسارت کروں گا کہ جس کو جو آتا ہے وہی پڑھے کچھ نہ کچھ مانگ لے کچھ نہ کچھ پڑھ لے بالکل بس بہت شکریہ انبلیویبل ویری ویری ویری انفارمیٹیو ایجوکیشنل یہ یہ اگر اسٹوڈنٹ سن رہے ہوں تو یہ ان کے لیے کریڈٹس ہیں کالج کے کریڈٹس ہیں یہ ان کے لیے ایسی بات چیت آپ نے کر دی